Mutarea care o poate afecta pe Simona Halep, schimbare radical a celei mai mari rivale a liderului mondial. Colaborarea dintre jucătoarea spaniol de tenis Gabine Muguruza sublinierei Conchita Martinez nu va mai continua subliniere I după turneul de la Miami, unde numărul 3 ta a fost eliminat în optim. Colaborarea dintre Mugruza, și Martinez, a debutat la începutul anului 2018, urmând să dureze pentru câteva turnee. Ea a decis să revin la colaborarea complet cu antrenorul ei. Ca de fiecare dată, a fost un moment extraordinar să lucreze alături de ea. Îi doresc tot ce este mai bine pentru restul anului, a scris Martinez pe Twitter. Marvina Muguruza este antrenat de Samsungic, anunc newsro.